چڑھ کے ڈپٹی اسپیکر کو مارا ہے اور ابھی آئی جی چیفری کو طلب کیا جائے کیونکہ اس طرح یہ خون خرابہ چاہتے ہیں یہاں کا شکار ہو گیا اور کاروائی آگے نہ بڑھ سکی جیسے ہی ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری کاروائی کے لیے اپنی نشست پر پہنچے تو حکومتی ارکان کی طرف سے لوٹوں کی بارش کر دی گئی نعرے بازی کی گئی اور ڈپٹی اسپیکر پر حملہ کر دیا گیا انہیں تھپڑ مارے گئے بال نوچے گئے اور اجلاس ہنگامہ آرائی کا شکار ہو گیا اس موقع پر سیکورٹی اہلکار آگے بڑھے اور انہوں نے صورتحال کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی لیکن ارکان جو تھے وہ بہت زیادہ غصے میں تھے اور وہ انہیں کنٹرول نہ کر سکے اسپیکر جو پرویز لائی تھے وہ بھی موجود تھے فیاض الحسن چوہان موجود تھے انہوں نے صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کی اس موقع پر اسپیکر جو تھے پرویز لائی وہ شور کرتے رہے چلاتے رہے کہ رینجر کو گلاؤ کیونکہ انہیں نظر آ رہا تھا کہ سیکورٹی اہلکار صورتحال سنبھالنے میں ناکام ہے تو رینجرس کو بلایا جائے فوری طور پہ وہ چلاتے رہے لیکن صورتحال جو تھی وہ بہت زیادہ خراب ہو گئی اور بہت کم وقت میں بہت زیادہ جو ہے صورتحال بگڑ گئی اور دوست مزاری کو جب مارنے پیٹنے کے بعد پھر اہلکار جو تھے انہیں اپنے ساتھ میں لے کے باہر لے گئے اور بہرحال اجلاس جو ہے وہ انگامہ رائی کا شکار ہو گیا اس موقع پر مسلم لیگ نون کہ رانما تارڑ نے فوری طور پہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی بندہ مرے گا تو اس کا پرچہ پرویز لائی پر, پر ہوگا اور یہ ساری ذمہ دار ذمہ داری جو اس چیز کی وہ پرویز لائی پر عائد ہوتی ہے اور انہوں نے کہا کہ فوری طور پہ پولیس اس پہ کاروائی کرے انہوں نے عدالت سے جس طرح قومی اسمبلی کا معاملہ ہوا تھا تو انہوں نے عدالت سے فوری طور پہ مطالبہ کیا کہ اس معاملے کو فوری طور پہ حل کیا جائے اور تفصیلی پریس کانفرنس کا انہوں نے اعلان کیا کہ ابھی تھوڑی دیر میں کانفرنس ہوگی اور اس میں وہ کیا موقع اختیار کرتے ہیں ناظرین وہ جیسی پریس کانفرنس آتی ہے تو ہم آپ کو وہ بھی بتائیں گے چڑھ کے ڈپٹی سپیکر کو مارا ہے اور اجلاس آگے نہیں چل سکا یہ افسوسناک ہے میری ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے گزارش ہے کہ وہ اس کا نوٹس لیں اور ابھی آئی جی چیف سیکرٹری کو طلب کیا جائے کیونکہ اس طرح یہ خون خرابہ چاہتے ہیں یہ کوئی بندہ یہاں مرے گا اجلاس کے اندر پرویز لائی صاحب مسکرا رہے تھے پرچہ پرویز لائی صاحب پہ ہو